Satran sublinierea dintre Orban sublinierei Daniel Zamfir, presubliniere din telepenele va cere excluderea senatorului din partid. Rezboiul dintre liderul liberal sublinierei senatorul Daniel Zamfir pare ce sublinierea a gesit sfâr subliniere ITU. Presubliniere din telepenele, Ludovic Orban. A confirmat miercuri informațiile obținute recent de tiri pe surse subliniere i. A anuncat ceva propune la subliniere din cabiro executiv al formaciunii excluderea din partida senatorului Daniel Zamfir. Voi propune excluderea din partida domnului Zamfir pentru încălcarea flagranta statutului, atacarea colegilor sublinierei a conducerii partidului. Punct. Nu cred ce există articol din statut care să nu fi fost încălcat de Zamfir, a precizat Orban pentru Agerpres. Biroul executiv al PNL se reunește sub liniere la Parlament. Daniel Zampira a admis, înaintea deciziei lui Ludovic Orban, ce a auzit zvonul care circulă prin interiorul partidului. El n-a precizat că dacă va fi exclus nu va pleca din PNL, decât după decizie a Consiliului Naional. Eu nu am fost chemat să dau explicații. Dacă unii consider ce am deviat de la linia partidului, eu consider ce am promovat legii împotriva abuzurilor. Atept să fiu chemat, îi voi da explica, îi voi explica ce lupta mea este împotriva abuzurilor din partea instituilor financiare, nu împotriva PNL. Dacă Ludovic Orban închide ochii la abuzuri, este treaba dumnealui, dar eu atept să vede dacă Consiliul Național al PNL va închide ochii la abuzuri. Dacă acest for va face acest lucru, atunci voi pleca eu singur din PNL, pentru ce înseamnă ce eu nu mă mai regsesc în acest partid, a declarat Daniel Zamfir, pentru stiri pe surse Se pe temana trecut, în presă. Aparuse informai a informa ea conform cărei Daniel Zamfir s-ar fi îneles cu cei de la Alde iar urma să plece din PNL. <fie> Zamfir a negat aceste zvonuri, însă inut să precizeze ce via politic este lunghi plin de resturnări de situaie.